چاہتی ہوں, بہت بڑی خاتون بننا چاہتی ہوں ذہین بھی ہوں مجھے معلوم ہے کہ کر بھی سکتی ہوں لیکن اس سے مجھے چار دیواری سے باہر نکلنا ہوگا اور بہت سے مردوں سے انٹریکشن کرنا ہوگا کیا یہ میرے لیے صحیح ہے سارے کانٹرویشل سوال ادھر ہی پھینک دیں آپ ہیں کہ یہ گلا کیا جاتا ہے کہ ہم میں ویمن لیڈرشپ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات نہیں کرتا میں نے پہلی بھی کیا میں آج بھی کرتا ہوں پہلی بات یہ के अभी तो रिसेंटली बहुत कॉन्ट्रवर्स कॉन्ट्रवर्सियाँ भी चली थी मैं हमेशा कॉन्ट्रवर्सियों में नहीं आता मेरा आ, अच्छा औरतें एक माशरे का पिलर नहीं है फाउंडेशन पिलर फाउंडेशन पे बनता है तो पिलर जो है ना वो मर्द है फाउंडेशन और छत जो है ना ایک معاشرے کی وہ ایک عورت نے بننا ہوتا ہے فاؤنڈیشن جو ہوتی فاؤنڈیشن ہے وہ ہر لحاظ سے دوسری بات یہ ہے مرد عورتوں کو کمپلیمنٹ کرتا ہے عورتیں مردوں کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں یہ ون سائیڈڈ گیم جو ہے نا اس کو کہ جی یہ ایک ایپسلیٹ پوزیشن ہے مرد اور, اور یہ بحثیں فضول ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا یہ بالکل مطلب ان نیچرل باتیں ہیں ادھر کچھ خوبیاں کچھ ادھر خوبیاں کچھ ادھر خامی ہیں کچھ ادھر خامی کچھ ادھر ڈرا بیکس ہیں کچھ ادھر ڈرا بیکس ہیں تو ایک تو اپنی ایکویٹیز اور اینٹیز کے لحاظ سے ایک مسئلہ ہے دوسرا ہمارا معاشرہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارا معاشرہ کلچر ہے ہماری تہذیب ہے ہمارا سسٹم میں تو دو پوائنٹ بات کروں گا معاشرہ بدل جائے وقت بدل جائے لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے یہ کیوں نہیں یہ تو بات کی بات ہے इसके अंदर तो इस तरह तो फिर मैं बहुत कुछ निरंदर की बहुत माशरा क्यों नहीं सोचता यू क्यों नहीं था तो राधा दिन चेंजिंग नरेटिव बड़ी गहरी बात है मेरी बहनों के लिए सॉरी मेरी बहनों के लिए मेरी माओं के लिए मेरी हमारी औरतों के लिए राधा दिन चेंजिंग नैरेटिव्स वर्ड होना चाहिए एडजस्टिंग विद द नैरेटिव एडजस्ट करना सीखें चीज़ों के साथ फिर उसमें तब्दीली ली जाती है اور کبھی ان میں پھر آپ کو کہیں پر ہائی پروفائل تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کسی کسی مسئلے کے اندر پش کو کہیں ہلکا کرنا پڑتا ہے کہیں ماڈریٹ کرنا پڑتا ہے اس طرح سے جو صحیح بات ہے وہ گی. دوسری بات ایک ایسا معاشرہ انسانوں کا جو اتنی بڑی کلیکٹیو سوسائٹی تھی وہاں پر پیور شر ہی ایکسیپٹ ہو گیا ہے یہ تو ویسے اللہ کی اللہ سے اس کو پناہ مانگنا چاہیے اچھی بات عورتوں کے حق میں ہو مردوں کے حق میں ہو, وہ ہمیشہ ایکسیپٹ ہوگی اچھی بات ہمیشہ ایکسیپٹ ہوگی پازیٹو بات ہمیشہ ایکسیپٹ ہوگی حقوق ہمیشہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے ایک جنرل میس فطرتن خبیص نہیں ہو سکتا کہ وہ مانے نہیں جی یہ, یہ کیسے نہیں ہو سکتا نہیں کیسے اب جہاں تک بات آتی ہے کہ جی گھروں سے باہر نکلنے کا عورتوں کے حوالے سے سبجیکٹیو مسئلہ ہی ہے میں اس میں ون لائنر سب کے لیے نہیں دے سکتا اچھا یہ امت کے بہت سے مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ دین کے بہت سے مطلب وہ ون لائنر نہیں دیے جاتے سبجیکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں تو کچھ لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہوگی کچھ لوگوں کے لیے اس کے لیے میڈیا میں اجازت ہوگی کچھ لوگوں کے لیے یہ ممنوع ہوگا کچھ لوگوں کے لیے یہ سبجیکٹ ٹو دا سچویشن چینج کرے گی تو اگر تو بالکل ہی کمانے والا ہی کوئی نہیں ہے قلت ہے حساب کتاب ہے یہ تو یہ والی کیٹیگری ہوگی ایک وہ ہیں جو ذمہ داریوں سے اپنے ذمہ داریاں جو ایک اس پر انسانی ذمہ داریاں ہیں یہ دینی ہی ذمہ داریاں انسانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریوں سے مرد ہو یا اور جیسے میں آج اپنی بات کرتا ہوں جی میں بہت سے کام ایسے کر رہا ہوں جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی بیگم کو ٹائم نہیں دیا بہت جگہوں کے اوپر اب جی میں کہوں کہ یہ بھاڑ میں جائے یہ سارا کچھ بھاڑ میں جائے اور میں جی اب اس بیلنس بھی کرنا قربانیاں بھی دی گئی ہیں قربانیاں دی گئی تو قوم کو فائدہ ہوا قوم کے لوگ آئے قوم کے فائدے ہوئے تو کہیں جگہوں کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مقصد کی چیز نکالنے کے لیے کہیں پر بات کو ذرا سخت کرنا پڑتا ہے اور کہیں پر انسان کو رسک لینے پڑتے ہیں یہ سارے کمپوزیشنز کے ساتھ نا اور کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کے اور میری نسل کے اندر میرے ایج گروپ میں ہم سے ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی یہ یکدم ایک وائلنس اور انارکی میں جا کے یکدم اڑا کے پھینک دینا سسٹموں کو یہ لیفٹ ہوں رائٹ ہوں یہ میڈیاکرز ہوں یہ آرتھوڈاکس ہوں یہ کنونشنلز ہوں یہ آپ کے لیفٹیسٹ ہوں رائٹسٹ ہوں لیبرلز ہوں میں یہ سب کو یہ سمجھاتا ہوں یار یہ ایک منٹ میں اٹھا کے سب کو پھینک دینے والا مزاج نا یہ ملک کے یہ یہ ہماری آئیڈیالوجی کلی بہت ہمیں نقصان دے دے گا ہماری ایگزسٹینس کو بہت چیلنج کرے ایک منٹ میں اٹھا کے سب پھینک دینا لگے گا اس طرح تبدیلیاں نہیں آتی اس سے کلٹس بنتے ہیں وہ کلٹس پھر ایگریسو ہو کے اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کنورٹ ہوتے ہیں پھر ملیٹنسی اور ایمسرجنسیوں کے اندر تو وہ ادھر کا ہو ادھر کا بات ایک جگہ کی تو دوسری بات یہ ہے کہ بال اگر ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد اگر آپ باہر نکل رہی ہیں اور اگر آپ اپنے کیریئرس پرسو کر رہی ہیں ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں سارے مسائل ہیں اجازتیں بھی ہیں جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں اجازتوں کے لحاظ سے اور وہ اجازتیں بھی کوئی جبر نہیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی سیکورٹی کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ایک عورت کچھ پرسو کرتی ہے تو اللہ نے قرآن میں غسول دیا ہے کہ وین انٹریکٹ ود مین تو اپنی آواز کو نا دھیما رکھ وہ, وہ لائٹ نہیں لے کے دس پاکستان وین یو ٹاکنگ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کے قلب اور دل کے اندر نا وہ ایک بیماری ہو سکتی ہے اس ٹائم پر اور وہ غلط لے سکتا ہے آپ کی بہت سی باتوں کو اور شہوت کا فتنا جو ہے نا کہتے ہیں جہاں پہ دو نان محرم ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے نہ بھی ہونا تو وہ اکسانے کی کوشش کرے گا کیونکہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اٹیمپٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے ان چیزوں کا خیال ایک عورت نے رکھنا ہوتا ہے میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر مرد بہت زیادیاں کرتا ہے بہت لحاظ کر جاتا ہے مگر جب تک عورت اسے لوز اینڈ نہیں دے گی نا وہ کبھی بھی اٹیمپٹ نہیں کرے گا اس کے اوپر سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے ڈسٹینس کتنا رکھنا ہے میں نے کتنا سوشل انٹریکشن رکھنا ہے میں نے کتنا وہ رکھنا وہ بہت رکھنا ہے کیونکہ ہلکی سی لوز بال اگر آپ دیں گے نا تو وہ چھکے چوکے مارنے آ جاتے ہیں آگے سے تو اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا پڑھائی کرنا اپنے کیریئرس کو پرسو کرنا اپنے خوابوں کو ریچ کرنا ذمہ داریوں کو حقوق کو اور شری ڈومینز کو پورا کرتے ہوئے کہ آپ کے کسی عمل سے کوئی فتنہ نہ جا رہا ہو بلکہ مجھے تو آج اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا پاک پاکستان آرمی پاک پاک فورسز کے آپ ڈریس کوڈس دیکھیں ماشاء اللہ سے عورتوں کے مطلب آپ ان کی نیشنل پریزنٹیشن دیکھیں ہماری آپ کو دیکھے گا ماشاء سے کہ ہماری عورت میں ایک وقار ہے ہماری عورت کا ایک بھرم ہے سے پوری دنیا کے اندر وقار ہے اس کا تو اس کو آنر رکھیں فتنا اور فساد نہ بنے اور یاد رکھیں مرد سے زیادہ خوبصورت اور حسین چیز مرد بھی بڑا خوبصورت اور حسین ہے عورت بھی بہت اللہ نے ایک خوبصورت مخلوق بنائی ہے تو کتنی چیزیں کتنی چیزوں سے ہلتی ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے معاشرے میں آپ نے آپ نے قدم بڑھانا ہے اور آج دیکھ لیں باہر جانا فتنہ بن چکا ہے نا تو مرد بھی گھر بیٹھے ہیں عورتیں بھی گھر بیٹھی اب یہاں پر کوئی کہے نا کہ جی میں جاؤں گا باہر میں کروں گا میں سوشل ڈسٹنسنگ کو اٹھا کے پھینکتا ہوں باہر میں جائیں سارے وجہ نہیں کر سکے فساد ہو جائے گا ایک گلوبل کیٹاسٹرفی آئی ہوئی اس ٹائم یہ سبجیکٹیو ہوتی ہیں سچویشن اسی طریقے سے بہت سے فسادوں سے بچنے کے لیے آج مرد عورتیں دونوں اندر بیٹھ رہی ہیں کبھی مرد کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے کبھی عورتوں کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے لیکن باہر جانے کے لحاظ سے معاشرے کی ڈفیکل ٹرینس کو ڈیل کرنے کے لحاظ سے جو حقوق اللہ نے مرد کو دی وہ مرد کے پاس ہیں اور اس کے اندر جو لیبریجز عورت کے لیے اس میں سے دیکھیں گے تو ہی ہم اس कलेक्टिव मैक्रो माइक्रो फसाद और खैर शर्मे से अपने लिए कुछ निकाल सकते हैं तो